إذا حابة تتخلصي من الفراغ الموجود جواتك واللي عم بيحرمك تعيشي حياة طبيعية، لازم تبعدي عن كل شي عم بيسبب لك هالفراغ. ممكن تكون الوحدة، أو غياب الأهداف، أو ما عارفة بالزبط إنت مين وشو بدك من هالحياة. لهيك لازم تبلشي تستثمري وقتك بوعي وذكاء أكتر، وتدخلي على حياتك كل شي إيجابي يساعدك تفهمي حالك وتبني حياتك صح.